El que, amb el que crec ara té més a veure amb, amb un procés. No? Com quan estàs a la banyera i portes cinc minuts, portes deu, portes quins, la pell es va afluixant no? i a poc a poc la, la pell cada cop està més més tubeta. Jo crec que els homes venim amb una cuirassa molt gran, amb una desconnexió molt gran. Necessitem un temps i trobar el nostre ritme en tot aquest procés d'anar cap a dins. La identitat que visc amb mi com a home. La idea que tinc de mi com a home i la relació que tinc amb mi com a home. Entenem que aquí hi ha un munt d'interferències fruit de, de patriarcat i un munt de ferides. Llavors aquest seria un dels aspectes per mi important, anar a trobar aquestes ferides que, que carreguem com a homes i poder reparar-. reparant.